Tässä videossa tehdään tietokilpailu. Tehdään heti ensimmäinen kysymys. Paljonko on 1 plus 1? Sitten pyydetään vastaus käyttäjältä. Jos vastaus menee oikein, eli jos käyttäjä antaa 2, niin sitten tulee viesti oikein meni. Ja muuten taas tulee viesti Väärin meni. Sitten voidaan katsoa, miten meidän ensimmäinen kysymys toimii. Eli tulee kysymys. Sitten jos antaa vastauksen kaksi, niin tulee viesti oikein meni. Jos antaa minkä tahansa muun vastauksen, tulee viesti Väärin meni. Ja voidaan tehdä kaksi muuta kysymystä samalla tavalla. Eli... Tehdään tähän toinen kysymys, mikä on Jaakobin poikien isän nimi. Siinähän tietenkin vastaus sitten on Jaakob. Ja sitten tehdään vielä kolmas kysymys. Mikä on englanniksi Tsempalo Ja siinä taas vastaus on harpsikord. Eli nyt on kolme kysymystä yhteensä Ja voidaan taas Tehdä testi miten tämä toimii Eli 1 plus 1 on 2 Tässä on Jaago vastaus ja tässä on sitten harpsikord. Nyt tähän tässä on näitä tyhjiä rivejä, mutta ne vaikuttaa vain koodiin, että tässä näkee selvemmin, että tässä on kysymys 1, tässä on kysymys 2 ja sitten on kysymys 3. Mutta tehdään tähän vähän, vähän paremmin tämä, vielä tämä tulostus. Eli tässä voisi alussa olla tämmöinen tervetuloa. Sitten laitetaan aina tähän tyhjä rivi, ennen kuin tulee seuraava kysymys. Sitten testaamaan. Eli nyt siinä näkyy alusta tervetuloa. Ja sitten voidaan antaa vastauksia. Se meni oikein. Se meni väärin, ja se meni oikein. Tehdään tähän vielä lasku, Eli laitetaan tähän tämmöinen muutto pisteet, joka on nolla. Ja sitten aina kun menee oikein, niin sitten pisteet kasvaa yhdellä. Eli tässä ja tässä ja... Tässä kohdassa pisteet kasvaa, ja sitten tehdään vielä loppuun tämmöinen site pisteet -pistettä. Ja Nyt tämän seurauksena tämä laskee käyttäjän pisteet, ensin on nolla pistettä, ja aina tulee yksi piste lisää, kun menee oikein, ja sitten lopussa näkyy ilmoitus, mikä on yhteispistemäärä. Eli jos tehdään nyt vastaava testi, niin tuosta saatiin yksi piste, tuosta ei tullut pistettä, ja tuosta tuli piste, joten määrä on kaksi.